Друзі, привіт. Сьогодні вам хотів показати ось таке місце, де під гарним кутом падає світло на травичку. Травичка зелена. Красива. Сьогоднішній ранок мені запам'ятався всією атмосферою нового, атмосферою нових звершень. Наші ЗСУ йдуть на Херсон. Хай Херсон сам здається, без боя. Хай буде багато добра в нашій країні, а зла буде дуже мало. Хотів просто показати отакий чудовий краєвид, де видно траву та сонце. Мені це подобається. Всім дякую, дякую за увагу. Гарного та мирного дня. Україна переможе. На все добре.